До зали суду допустили батьків померлої дівчинки та її бабусю. Інших членів родини за рішенням судді Оксани Дмитрюк не пустили, пояснюючи це карантинними обмеженнями. Ви що ділаєте вообще? робимо те, що Ви робите без то розглянув клопотання прокурора про подовження запобіжного заходу підозрюваній тримання під вартою. Постійного захисника родини загиблої дитини Теймура Мамедова. Через його відпустку сьогодні заміняв адвокат Сергій Грицов. Требуємо клопотання Фонд. Так. Недавно вона в СІЗО, що сьогодні, 10 августа, їй обов'язали, що її випустять. Ну, якщо в нашій житті немає справедливості, Головуюча суддя вийшла до дорадчої кімнати, а потім проголосила постанову суду. Продовжити запобіжний захід тримання під вартою відносно винуваченої Суханової Ірини Іллівни строком на 60 діб. Тобто до 9 жовтня 2021 року включно. Ми в апеляційному суді оскаржували попередній запобіжний захід. І вже один з трьох суддів вже має, має особисту думку, яку висловила письмова, яка доступна про те, що склад злочину по навмисному позбавленню життя він не підтверджений, проте є підстави вважати, що крім того, ще відбувається судова тяганина і за час розгляду у судді, 10 місяців вже 11, не було допитано жодного свідка, експерта чи когось якогось очевидця. Ми цю ухвалу не будемо оскаржувати, тому що нічого не відбулося. Нічого не відбулося за два місяці.